نداء لكل جمهور الاهلي اجمعوا معايا هنا وركزوا معايا لشانا هكلمكم عن تفاصيل ازمة كهرباء بدأت اثارة الازمة تزداد باشتعال في يوم 3 مارس 2021 ففي تاريخ ال4/3/2021 قرر الجهاز الفني للأهلي بتغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا بمئتين 200000 جنيه وحرمانه من المشاركه في المباريات لمده شهر بحيث انه غاب عن التمرين في يوم ال4/3/2021 بتعليمات من سيد عبد الحفيظ مدير الكوره اسمح لي بقى اعرفك ازاي جت شراره الازمه جه قرار الجهاز الفني بمعاقبه كهربا بسبب خروج اللاعب عن النص في تعامله مع بيتسو موسيماني المدير الفني بعد مباراه طلائع الجيش اعتراضا على عدم مشاركته اساسي و بيه في وقت غير كافي بعد ما شارك في اخر ربع ساعه. طب عايزين نتعمق في الموضوع شويه واكلمك عن كواليس الازمه وسبب توقيع العقوبه على كهرباء اصلا. اتعامل كهرباء مع بيتس موسيماني بطريقه غير لائقه عقد مباراه طلائع الجيش مع الاهلي اعتراضا على انه مشارك في وقت كافي وانه شارك كبديل وخروجه من حسابات المدير الفني. طب كهرباء بالظبط عمل ايه؟ انا هقول لك عمل ايه يا صديقي؟ هو اساسا رفض مصافحه المدير الفني في غرفه خلع الملابس ورد عليه بطريقه غير لائقه وده اثار استياء موسيماني دفع الجهاز الفني لتوقيع قوبة مغلظة على اللاعب طب انت كواحد من جمهور الاهلي تسألني ايه المباريات بقى اللي كان المفروض وقتها هيغيب كهرباء عنها هقول لك أنا. بعد ايقاف كهرباء لمده شهر فاتاكد غيابه عن مباراه الاهلي ضد الفرق اللي هقولها دلوقتي، ضد فيتا كلوب ذهابه ايام ومباراته ضد المريخ السوداني في الجوله الخامسه في دور المجموعات الافريقي، وكمان هيغيب عن مباراه الاسماعيلي المقرر اقامتها يوم 10 مارس 2021 على ملعب حرس الحدود باسكندريه. طيب يا سياده الشاطر عمرو ايه هو موقف الاهلي من اخطاء اللاعب كهرباء؟ اقول لك اتفق مسؤول الاهلي على وضع كهربا تحت الملاحظه وانه هيقيموا موقفه بحيث يستمر في النادي لو عاد لرشده وانه لازم يبتعد عن افتعال المشاكل ويلتزم بالمبادئ والقيم المعمول بها داخل النادي الاهلي يا اما هيعرضوه في حال الخروج عن المألوف في قلعه الجزيره لا دي مش المشكله الاولى اللي افتعلها كهربا خلال ال14 شهر اللي قعدهم جوه الاهلي من ساعه ما انضم للاهلي في يناير 2020 طب يا حضره الشاطر عمرو هل دي الازمه الاولى لكهربا انت لسه قايل من شويه ان دي مش عملها كهربا من ساعة ما توجد من 14 شهر هقول لك انا سبق لك كهربا مشكلة المشكله مع محمد الشناوي في مران الاهلي استدعت المشكله دي توقيع غرامه مغلظه قيمتها مليون جنيه وكمان كهربا عمل قبل كده ازمه في مباراه السوبر بالامارات واللي تسببت في ايقاف 10 مباريات طب انا دلوقتي كمشجع اهلاوي عايز اعرف تطورات الازمه اللي مع كهربا هقول لك انا احنا هنط بالتاريخ دلوقتي احنا دلوقتي في نص مارس 2023 وهكلمك عن تطورات الازمه في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي بما اننا في مارس 2023 اقول لك ان في غموض الغرامة بتاعت محمود عبد المنعم كهرباء هو جناح الاهلي ومهاجم الفريق الكروي الاول في دلوقتي مشكله حصلة ما بين الاهلي والزمالك واحد بيثير الازمه وواحد بيحاول يهدئ الازمه فهل هيتم تجديد ايقاف اللاعب ولا هل هيكون في حل للازمه الفترة اللي جايه. طب احنا ليه بنتكلم في شهر مارس 2023؟ هقول لك انا لان بنهايه الشهر ده هتنتهي المده اللي منحها الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا للاعب محمود عبد المنعم كهربا من اجل انهاء ازمته مع نادي الزمالك، وده اللي مدخل الزمالك بقوه كطرف رئيسي في المشكله مع كهربا، وده لان في بدايه شهر فبراير 2023 كانت جلسه الاستماع من قبل الفيفا لازمه اللاعب كهربا، وهنا قررت الفيفا منح اللاعب مهله شهرين لسداد غرامه نادي الزمالك، وهنا بقى خرج امير مرتضى منصور المشرف العام على الكره في نادي الزمالك خلال الساعات الماضية بتصريحات كشف فيها ان مفيش اي مشكلة خاصة مع اللاعب محمود كهرباء وان نادي الزمالك لا يرغب في انهاء مسيرة اللاعب او القضاء علي مستقبله وكشفت مصادر خلال الساعات الماضية على ان مسؤولي الزمالك ممكن يوافقوا علي تقسيط الغرامة المستحقة علي اللاعب من اجل انهاء المشكلة دي وعلشان يقفلوا ملف محمود كهربا بشكل نهائي، وقال احمد شوبير المقرب من مسؤول الاهلي وعلى درايه بكل تطورات ازمه كهربا من خلال التواصل الدائم مع محاميه ان الموضوع ممكن ينتهي من خلال جدوله غرامه اللاعب ال 2.5 مليون جنيه المفروضه على اللاعب، وشبير بالنص كده قال شايف ان في محاوله جدوله الغرامه والطرفين هيكونوا مستفيدين، يعني لما يجي كهربا يقول لنادي الزمالك انا كل فتره هدفع مثلا 500 ألف دولار يعني 17 مليون جنيه، ما انت اولى بيهم، خاصه في ظل الازمه الماليه اللي بيعاني منها نادي الزمالك. اضاف شبير وقال لو حصل ده وصوت العقل تغلب ممكن بدل 500 يكون المدفوع مليون ويبقى لك كده مليون ونص مثلا بما ان شايفكم كلكم جماهير الاهلي متحمسين عشان تعرفوا ازاي انتهت الازمه او هل الازمه انتهت او هل الازمه على وشك الانتهاء ولا ايه بالظبط اسمح لي انط لك بقى للشهر اللي احنا فيه انا دلوقتي هنط بيك على تاريخ 10 ابريل في 2023 في يوم 10 ابريل 2023 زف الاعلامي السيد علي بشره سره لجماهير النادي الاهلي بشان انتهاء ازمه اللاعب الدولي محمود عبد المنعم كهربا مؤكدا ان في تح في غاية القوة في طريق انهاء الازمة تماما واضاف الاعلامي سيد علي مقدم برنامج حضرة المواطن المزع عبر قناة الحدث اليوم ان هناك تطورات مهمة وإيجابية في ازمة اللاعب كهرباء ووضح ان اموال الغرامة المالية بيتم جمعها حاليا وتابع الاعلامي سيد علي ان تم جمع نص المبلغ الغرامه الماليه للاعب محمود كهربا مشيرا الى ان خلال 48 ساعه هيتم حل المشكله وانهاء الازمه تماما انا كمشجع اهلاوي دلوقتي بسال بما اننا داخلين على مباراه السوبر المصري اللي هتجمع الاهلي مع الزمالك فعايز اعرف اللي وصل لازمه كهربا الازمه اللي بتواجه النادي الاهلي دلوقتي في مباراه السوبر المصري بتكمن في عدم تسلم اخطار من اتحاد الكره لحد اللحظه اللي بنتكلم فيها دلوقتي بيفيد بايقاف تنفيذ العقوبه اللي صدرت في حق كهربا 12 مباراه وتغريمه مليون جنيه وده طبعا كان اخر القرارات اللي اخذها الفيفا الا ان الاهلي قال انه هيستانف على العقوبه من بعد مباراه السوبر بين الاهلي والزمالك والمشكله هنا ان طالما ما استلمش النادي الاهلي اختار من لجنه الاستئناف اتحاد الكره بايقاف تنفيذ العقوبه المفروضه على كهربا نجم الاهلي لحين النظر في الاستئناف هيكون اللاعب موقوف رسم وده اللي هيتعين على الاهلي عدم اشراكه في مباراه السوبر المصري واي مباراه اخرى لحين الفصل في الطعن ومش هيتم النظر الى اي تصريحات شفهيه حول ايقاف العقوبه وفي حال اشراك النادي الاهلي في مباراة السوبر بدون استلام اختار من لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة يفيد ايقاف العقوبة المفروضة عليه يحق لنادي الزمالك طرف اللقاء الاخر تقديم شكوى والطعن على مشاركته واحتساب نتيجة المباراة لصالحه طب دلوقتي انا بقى عايز اسأل ايه هي عقوبات الانسحاب من السوبر في حال اتخاذ الاهلي او الزمالك قرار الانسحاب من مباراه السوبر المصري هيتم تطبيق عقوبه الانسحاب من مباراه كاس السوبر المصري غرامه ماليه مليون جنيه وحرمان عامين من المشاركه في مباراه السوبر وبفكرك ان حتى الان صدرت قرارات من لجنه الانضباط بايقاف محمود عبد المنعم كهربا نجم الاهلي 12 مباراه على غرار احداث مباراه القمه الاخيره بين الاهلي والزمالك اما عن تطورات مرتضى منصور مع ازمه كهرباء قبل السوبر حذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول من منصبه من عدم تطبيق قرار الايقاف اللي هيتم توقيعه على الشناوي وعلى كهربا وقال مرتضى منصور عبر قناه الزمالك هناك دعوات من المشجعين للمطالبه بالانسحاب من مباراه السوبر مع احترام للجماهير لكن ما نقدرش نستجيب للدعوات دي وتابع كلامه قال الجمعيه العموميه للنادي قامت بانتخابي للقيام بعمل مؤسسي مع مجلس الاداره واتخاذ القرارات وبالنسبه لي مصلحه الوطن رقم واحد ثم مصلحه الزمالك بتيجي في المرتبه الثانيه وكمل مرتضى منصور كلامه قال هتحصل مشكله كبيره لو سافر اللاعبين الموقوفين في الاهلي للامارات وشاركوا في مباراه السوبر محمد الشناوي حارس المرمى ومحمود عبد المنعم كهرباء جناح الاهلي ومن المقرر ان يلتقي الاهلي والزمالك في مباراه السوبر المصري يوم 5 مايو المقبل في الامارات وده تاكيد لان مباراه السوبر هتتلعب في ميعادها يوم 5/5/2023 وعن الانسحاب من مباراه السوبر اختتم منصور كلامه وقال لا اتراجع عن القرارات اللي باخدها قلت قبل كده مش هنلعب مباراه المقاصه وهو ده اللي حصل وقلت اننا مش هنخوض مباراه الاهلي وبرده ده حصل لكن بقول دلوقتي وباكد مش هنقدر ننسحب من مباراة السوبر عزيزي المشاهد شرفتني باستكمالك الفيديو للنهايه فما تنساش تعمل اشتراك للقناه ولايك للفيديو وما تنساش تاكد اشتراكك للقناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد سلام يا صديقي على خير الفيديو القادم